وتي <تصفيق> قف الله ما ما ما ما هو ما هو هو كويس هاتي بص هنا بيت هنا, هنا. بت بت بت أو بت بت بت بت بت تعال تعال تعال تعال بس بس بس بس بس كويس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس كويس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس الجمال ده بسم الله طب ممكن نوض شويه ساكتين يا آه. ولدي طمني عليه طمني عليه بقى <تصفيق> عسلات عسلات عسلات عسلات بتضحك بتضحك ايه دلوقتي لا يا لو الواد ده جاي الواد لسه في اللف الصح يا بنتي ما تخافيش يا عيني الواد ده الو هاتي بص هاتي بص بص ما بس بس, بس.